מה זה? מי זה בשעה כזאת? זה אני, אליהו, באתי עליכם לסדר אליהו? איזה אליהו? איזה אליהו, חומוס אליהו, איזה אליהו יבוא לך בליל הסדר? נו, אליהו הנביא אתה לא נו, אליהו הנביא אומר לכם לא מאמינים, קבלו דורון, תחשוב על מספר מאחד עד עשר בלי להגיד לי. אל תגיד. אחד עד עשר? כן, ואל תגיד לי. חשב זה? כן. ארבע. שיום, איזה מל, איך, איך יודעת? אליהו, ענבי, אני לא מאמין. מה אתה עושה פה, אתה לא יודע, יודע. ו? מה זה? תגיד לי, אתה עושה לי אני הייתי בברית שלך, ושל הילד המנוזל שלך. שנייה אליהו, זה לא כזה פשוט. משרד הבריאות עוסר על הערך אנשים מבחוץ. אפילו סבא נשאר בבידוד. רוצים אותי מפה? שקט סבא, יש מזום עם אבל אני לא אוהבת ננצי ברנדס. זה מה יש, זהו, זהו, ספיישלס לספי לפסח. אתה רציני? תגיד לי, למי אתם מקשיבים? למשרד הבריאות או ברסי עושר בחיית, מה אתה מקשיב לברסי מנטוב? בבידוד בעצמו אבל גם ביבי עוסר. נו, קרלי אליהו, זה עניין של חיים ומוות אתה יודע שבכל מצב אחר היינו פותחים נו, אני מסכה וגם כפסות אדוני, אתה יודע שהעמידה שלך פה היא בניגוד לאוראו הכבוד השוטר, לא מה, אני חלק מהמשפחה הגרעינית של הבית הזה שואל אותם אתם את המקות היו עשר, <laughs> זה חזק, הנרסי הזה. מי אדוני? מי אני? מי אני נראה לך? אליהו עדבי, אתה יודע בברית של הסטאבה שלך, והמורה לא מצאת זמן לומר לי שלום. אתה יודע מה, אדוב, אדוב. מספר מאחד עד עצר.